Katsotaan tässä videossa viskositeetin määritelmää ja sitä, miten sitä kuvataan matemaattisesti ja tyypillisesti. Viskositeettia tarkastellaan tällaisen kuet virtauksen avulla, missä meillä yksi levy pysyy paikallaan, ja toinen levy liikkuu ja näiden levyjen välissä on, on sitten jotain tiettyä fluidia. Tässä tilanteessa ylempää levyä vedetään jollain vakiovoimalla p, jolloin levy lähtee liikkumaan sitten jollain tietyllä vakionopeudella u. No se mitä tässä tapahtuu on se, että Meillä liukumattomuusehdon takia fluidi täällä alemmalla levyllä pysyy paikallaan, niin sitten tällä ylemmällä levyllä fluidi liikkuu tällä samalla nopeudella, millä tämä levy liikkuu. Ja nyt sitten, jos me ajatellaan viskositeetin näkökulmasta, mitä tässä tapahtuu, on se, että meille syntyy tänne levyjen väliin tämmöinen lineaarinen nopeusjakauma. Eli mitä kauempana me ollaan tästä alemmasta levystä, niin sitä suurempi on tämä virtausnopeus. Eli tässä virtaus lähtee leikkautumaan. Eli Ylempi, ylempänä oleva fluidi liikkuu aina ä, nopeammin kuin alempana oleva fluidi. Ja se miten me mitataan tätä fluidin leikkautumista on tällaisen kulmasiirtymän delta b kautta. Eli jos me kuvitellaan tänne joku tällainen kuvitteellinen ä, suora fluidissa AB, niin me mitataan sitä, että kuinka nopeasti tämä suora AB lähtee kiertymään. Se on siis meidän leikkautumisen mitta. Ja Mittauksista ollaan havaittu, että tämän leikkautumisen mitan, eli tämän kulmanopeuden ja sitten tämän levyvetämiseen vetämiseen vaadittavan voiman p välillä on, on tämmöinen lineaarinen yhteys. Ja kun se siivotaan ja vähän pyöritellään matemaattisesti, niin me saadaan itse asiassa tällainen yhteys, tietyllä tapaa universaali yhteys, newtonilaiselle fluideille, missä leikkausjännitys on lineaarinen funktio tämmöisestä aineominaisuudesta eli viskositeetista ja sitten tämän nopeusjakauman derivaatasta. Ja tämä nopeusjakauman derivaatta itse asiassa äh, mittaa nimenomaan tätä kulmanopeutta täällä. Ja lähdetään katsomaan, että miten tuo pystytään johtamaan tuo äh, matemaattinen yhteys tämän sitten tämän äh, nopeusjakauman derivaatan välillä. Ja me voidaan lähteä tarkastelemaan tätä tämmöisen infiniteesimaisen ajan kautta, eli katsotaan, mitä tapahtuu jossain lyhyessä ajassa delta t. Eli nyt sitten ajassa delta t, tämä ylempi levy siirtyy jonkun tietyn matkan, niin se siirtymä on nyt sitten yksinkertaisesti nopeus kertaa aika, eli u kertaa delta t. Ja nyt sitten liukumattomuusehdon vuoksi, niin tämän fluidin siirtymä täällä ylemmällä levyllä on täsmälleen sama. No alemmalla levyllä fluidi ei liiku, siellä on levy paikalla ja liukumattomuusehto, jolloin siirtymä täällä on nolla. Ja tässä välillä ää, siirtymä kasvaa lineaarisesti, koska meillä on tämä lineaarinen nopeusjakauma täällä, ja silloin tämä suora AB lähtee kiertymään, ja se suora kiertyy jonkun tämmöisen infinitesimaalisen ää, kulman delta -bettä. No Nyt koska tuossa on kyseessä tuommoinen infinitesimaalinen siirtymä, kulmasiirtymä ää, delta b. Niin jos me otetaan tämän delta-betan tangentti, niin tiedetään matematiikasta, että pienillä kulmilla ö, kulman tangentti on itse asiassa täsmälleen sama kuin se kulma itse radiaineena mitattuna. Ja nyt jos me katsotaan sitten, että mitä tämä kulman delta-betta tangentti on, se saadaan täältä tämän ylemmän siirtymän ö, ja sitten tämän kateetin avulla. Eli se on tämä siirtymä täällä jaettuna sitten tämä kateetti ja kun me tiedetään tässä tämä levyjen väli, se on B. Me saadaan tänne muoto, että meillä on ä, uudelta T jaettuna sitten B. Leikkautumisen kannalta oleellista ei ole se, että mikä tuo kulmasiirtymä on, vaan kuinka nopeasti tuo kulmasiirtymä kasvaa. Eli me tarvitaan tuo hetkellinen kulmanopeus. Ja se hetkellinen kulmanopeus saadaan yksinkertaisesti niin, että jos meillä on... Tietyssä ajassa siirtymä delta beta, niin me jaetaan tämä delta beta siihen siirtymään kuluneella ajalla. Eli kulmanopeus, merkitään sitä gamma pisteellä on raja-arvo silloin, kun delta T lähestyy nollaa, kulmasiirtymä jaettuna ajalla. No nyt meillä esiintyy sitten molemmissa täällä siirtymässä, tuolla delta T. Ja sitten toisaalta täällä esiintyy delta T. Ne kumoutuu, jolloin me saadaan sitten jäljelle tänne u-jaattuna b, -llä. no tässä ei esiinny enää sitä delta ttä, jolloin tämä raja-arvokin on sitten merkityksetön ja me saadaan lopputulokseksi, että se kulmanopeus, jolla tuo kulma kasvaa, on u b. No mutta itse asiassa, tämä u-jaattuna b, jos me katsotaan täällä tätä nopeusjakaamaan, niin tämä u-jaattuna b on tämän nopeusjakaaman kulmakerroin. Eli meillä on täällä joku u, tämän korkeus on b, jolloin tämän suoraan kulmakerroin on suoraan ujaattuna b. Me voidaan myös laskea se tuon derivaatan avulla. Derivaatta on tuommoisella lineaarisella äh, suoralla, kuvaa suoraan sitä kulmakerrointa, eli nyt me voidaan kuvata sitten meidän nopeusjakauma siinä muodossa, että se on ujattuna b, joka on siis se kulmakerroin, kertaa sitten y. Ja nyt jos tästä otetaan derivaatta äh, yn suhteen, niin me nähdään sitten, että... Täältä tämä y häviää, saadaan ujattuna b, joka itse asiassa on täsmälleen sama kuin tämä meidän gamma-piste täällä, kuten nähdään. Eli äh, meidän kulmanopeus gamma-piste on suoraa sama kuin tämä nopeusjakauman derivaatta. No, mittausten perusteella on havaittu, että tämän äh, kulmanopeuden gamma ja sitten ton levin vetämiseen vaadittavan voiman p välillä on lineaarinen yhteys. Eli p, joka on siis leikkausjännityskertaa toi levin pinta-ala, on suoraan verrannollinen tähän kulmanopeuteen gamma-piste. No nythän sitten, koska tuo pinta-ala a levin pinta-ala on vakio, niin itse asiassa meillä on tässä yhteys suoraan ton leikkausjännityksen ja sitten tuon kulmanopeuden välillä. Eli itse asiassa tau on suoraan verrannollinen tuohon kulmanopeuteen. Me voidaan silloin kirjoittaa se muodossa, että meidän tau on siis jokin vakio kertaa sitten tuo kulmanopeus. Ja nyt sitten kulmanopeus oli kirjoitettavissa suoraan sen meidän nopeusjakauman derivaatan avulla, eli ää, meidän leikkausäänitys on jokin vakio kertaa tuo nopeusjakauman ää, derivaatta, ja tässä tapauksessa nyt tämä vakio on tää meidän aineominaisuus, viskositeetti.